שלום ילדים גם ברגעים האלה הקשים שכל העולם עובר במזמן הזה אנחנו מנסים להסתכל קדימה ולהמשיך כאילו שהכל בסדר אבל בוודאי שלא הכל בסדר אבל בצד שני גם זה טוב בדיוק את הזמן הזה שקרה כדי לסדהות עם אבות אבותינו שהיו במצרים ו... הצליחו לצאת לחופשיות, וזה הציפיות שגם אנחנו צריכים להסתכל קדימה אנחנו נרצח לקורונה וכולנו נחזור להיות חופשיים ועל הדרך גם יש לנו אתגרים טובים, לומדים ללמוד דרך המקשב ולכן נהיה כולנו קישורים קשור, דרך המקשב ושיהיה בהצלחה לכולם כי מהסוף יהיה הצלחה שלנו